JP Student Social är en juridisk databas som riktar sig speciellt till socionomstudenter och den innehåller enbart juridiskt material som är relevant för socionomutbildningen och socialrätten. För att nå innehållet i JP Student Social måste du söka fram databasen genom bibliotekets hemsida. På första sidan hittar man dels en sökingång och högst upp en menyrad. Under ingången om rättsinformation hittar man instruktioner till att söka och att tolka juridiskt material. Ingången lagkommentarer innehåller kommentarer till sju lagar som är centrala för socialrätten. Länkar till kommentarerna hittar du också i anslutning till själva lagtexterna och det kommer jag visa om en liten stund. Under rubriken rättskällor är materialet sorterat under rubrikerna checklistor. Lagar och regler, förarbeten och domar och beslut, alltså rättspraxis. Under till exempel lagar och regler är materialet ytterligare uppdelat och vi kan till exempel klicka på gällande lagar och regler och därefter välja ett specifikt ämnesområde som vi är intresserade av. Jag vill nu göra en sökning och går tillbaka till startsidan. I den här sökrutan kan jag söka i allt som finns i databasen. Jag kan alltså söka på ett sökord om något som jag är intresserad av och jag kan även göra avgränsningar. Det går till exempel att avgränsa på utgivare, alltså vilken rättsinstans det rör sig om. Och det går också att avgränsa sökningen till en särskild domstol. Är det något särskilt år jag vill komma åt kan jag även ange det. Vi väljer att söka efter en specifik lag, i det här fallet föräldrabalken, så jag söker på ordet föräldrabalk. Här får jag en lång träfflista där ordet föräldrabalk förekommer. Jag ser att den första träffen är själva lagen, så jag klickar på den. Här ser jag namnet på lagen och lagens SFS-nummer. Till höger kan jag se information om lagen när jag klickar på plustecknet. Jag får också en översikt av de olika kapitlen i lagen. Och lite längre ner på sidan finns en länk till ändringsregistret. Om jag går in i registret så länkas jag vidare till regeringskansliet. Och där får jag en lång lista på alla de ändringar som har gjorts i lagen. Jag vill titta på en särskild paragraf i lagen. Nämligen kapitel 1, paragraf 3. Så jag klickar på kapitel 1. Och scrollar sedan ner till paragraf 3 som heter Fastställande av faderskap. Till höger ser jag ett plustecken och om jag klickar på det så ser jag förarbeten som är kopplade till den här specifika paragrafen. Vill jag titta på ett förarbete kan jag klicka på det och läsa texten.